Claus Iohannis, ameninbat cu suspendarea de PSD, un europarlamentar de semnalul sublinierei îl avertizează pe subliniere Ful statului, există sancțiuni. Scandalul din justiție se poate termina foarte rău pentru presubliniere dintele Claus Iohannis. Ministrul justiției, Tudorel Toader. I-a cerut revocarea sublinierea Faitna, Laura Codruca Covesic. Eful statului a anuncat ce nu se gânde sublinierea te la sublinierea ceva. Un europarlamentar PSD-l amenint pe Iohannis cu suspendarea. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Claudia Bapardel spune ce PSD are voin politic pentru un astfel de demers. Dacă nu respect Constituția, există sublinierea și sancțiuni cum ar fi suspendarea. Avem voin politic. Am văzut ce tu subliniere e, denuncuri la comandale procurorilor. Statul de drept sublinierea ii justicia nu funcționează. Se respectă decizia luată de ministrul justiciei. A fost o decizie luată pe un raport al inspecției judiciare. Trebuie să avem un stat de drept sub liniere, e o justicie corect, a tunat Bapardel.